Så det är klart att när jag i när när jag blev intervjuad så så er det klart at det är många ting som jag sagt i med till en gång så skulle vara få få bli usakt Men det för att det bara gjorde det sånt. Och kanske den gången så var det mer ja, det var annorlunda tid, och därmed så hvis jag sa något då så blev folk mycket mer provosert. I Idag ville sig ikke folk hevet brynen en gång med tinget sa den gangen. Så for eksempel det var en fetisjfest på Hulen i Bergen, og så var Bergens Avisen der, og jeg hadde jo knappt begynt med disse showene. Så. Og da gikk jeg på den fetisjfesten, og så har visste jeg at alle sammen skulle gå med sottlakk og lær, så jeg tok på med hvite og blonder i for, det kunne vi gå i å se <løser> Og så var det Bergens Avisens intervju, hvorfor er du her, og jeg, ja, det er dritings alle regnene joint var ja net han på seg så ly blonde nå te blir så kåt å se på kjære speile med og det kom jo på trykk sånt. Og da er det klart at vi ringer familien, så altså, vi tolererer alt vi gjør og aksepterer. Men må du drive og si sånne ting i avisen? Altså, alle tante josser og alle er helt opprørt. Altså, vi prøver å det her, og så ødelegger du alle sammen på. Sånn. Å nei, liksom, sånn. heldigvis er ikke det blitt... Jeg tror ikke det blir digitalisert enda. Da kom prisen, det var lenge før internet og Facebook. Så. Mm. Så det er jo klart på man, man, man går på sånn en smell og så og så og så passer man muen sin neste gang og så går man videre ja